الله الكلمة من بعد سنين عايشين في الشر حل من الأجيان جفع ضمصر النور بيشق شق في سوادي الليل النور بيشقق الصخر الدين النور بيشقق الصخر الدين يختار الصلب بكل اسى ويبقينا اخواته بكل غلاوة وصالحنا مع الآب بعد عداوة مرشوشة اقول يا جمال النور وسط الضلمة لما تجسد الله الكلمة ودعني <تصفيق> مع <تصفيق> يا جمال القرب اللي خلاني في العشرة معاه أنا